Жителька Комишувахи Світлана Антонік розповідає, до місця нічного влучання ракет великодньої ночі від їхнього будинку, трохи менше ста метрів. Земля летіла ну, покриші це, все стікла посипалися після другого. Вже стекла посипалися. Я вже стояла в погрібі на першій ступеньці, то двері перекрила. Світ пропав, туди дивлюся сусід з фонаріком вийшов, я кажу, пішли хоч, ну, страшно, я ж вискочила, тоді кажу, пішли хоч, подивимося, десь стекла повипадали, ще погано бачу, що вони де ми пішли з хати. ото подивилися, стекла, то в хату все, жалюзі, то все там погнуло, все. Тиждень тому Світлана повернулася додому із запоріжжя з чоловіком, де й кілька місяців переховувались від обстрілів. Каже, поки з рідного села навіть попри обстріли не виїжджатиме. Лячно. Ну, Треба город садити. Ви ж знаєте, які ми сільські люди». Ворог вдарив по комишувації шістьма ракетами. Поранених та загиблих немає, каже голова громади Юрій Карапетян. Три ракети влучили у подвір'я приватних будинків одного з провулків на околиці селища. Вряд ли так, так і били, і всі будинки, що в цьому переулку всі пошкоджені, е, майже зруйновані. Е, пошкоджена у нас центральна бібліотека, е, дом молитв. Далі ну, руйнувань досить багато. Книги залишилися. Ну, немає ні вікон, ні дверей. Нічого Не, не, не залишилося. Є вгоріла бібліотека слава Богу, що вона не виділа. Зруйнована і місцева церква. Тут у неділю замість святкування Великодня люди розбирали завали та вивозили в цілілий інвентар. країна терорист привітала нас великодним. Це було близько третьої години ночі. Судячи з того, що ми бачимо, я не фахівець, але мені здається, це було С-300. Не було людей, не було освячення, було перенесено це на п'яту годину ранку. Ну, і це, мабуть, зберегло життя багатьом людям». Також вночі 16 квітня російські військові поцілили двома ракетами в зелену зону в одному з районів міста Запоріжжя. Пошкоджені припарковані автівки, комунікації та споруди. Поранених немає. Валентин Поросипкін, Владислав Кіячук, Суспільне новини Запоріжжя.